السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شقه مساحه 250 متر دور سابع على شارع نادي السيد اول حاجه بنخش منها هنا المطبخ شقه بالفرش والاجهزه بعد كده في الريسبشن سوف معمولة جيبسون بورد وفي هنا بلكونة على الشارع بعد كده بنطلع لطرقة التوزيع عمارة فيها اتنين اسانسير وامن وحارس ده حمام الضيوف وهنا عندنا سلم الطوارئ ودي غرفة المربيه بعد كده بنخش الايه اول غرفه الارضيه معموله بورسلين والريسبشن معمول رخام بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفيه هنا البانيو بعدين هنا الغرفه الثانيه الارضيه برضه بورسلين كلها وفيها التكييف والدولاب بعد كده هنا الغرفه الماستر وادي الغرفه الرئيسيه وفيها التكييف والتوضيب زي ما احنا ما شايفين